ШВЛ, Іде дефібрилятор. І з оцінкою моніторингового серця. За словами фельдшерки бригади екстреної медичної допомоги, що розташована у селищі Ямпіль колишнього Білогірського району Людмили Грень, їхня бригада обслуговує 12 сіл з населенням 10 тисяч. Відстань до найвіддаленішого населеного пункту – 18 кілометрів. Ми їздили на оазі, у нас є два оази, і ми їздили, добиралися. Звичайно, нам було трошки важко, бо тому що доїзди ми мусили, все, ці доїзди мусили виконувати до 20-10 хвилин. Але зараз, я думаю, що ми вже будемо і встигати, і так само маршрутизація пацієнтів до лікувального закладу – все, ми будемо встигати. Автомобіль підвищеної прохідності. Підходить для горбистої місцевості, розповідає водій до Нейвецької підстанції екстреної медичної допомоги Володимир Кушнір. У нас вже машини вже старі, вони хоч в задовільному стані, але вони вже старі, вже розлітаються, починають гнити всі. Ми як далеко їздили – це 40 кілометрів, 50 кілометрів. В одну, одну сторону. На чому, на чому їздили? Їздили Тойотою, їздили УАЗом. Я 30 років працюю і вже не на чому хоче від'їздити. Більні вилітають з машини, двері відкриваються на ходу в тому вазі. Автомобіль розрахований на перевезення одного важкохворого, медика і одного супроводжуючого, говорить старший фельдшер Дунаєвецької підстанції екстреної медичної допомоги Анатолій Монастирський. Цей автомобіль оснащений шевелом, оснащений крадіографом, оснащений дефибриллятором. Це необхідне є в цій машині для того, щоб ми вчасно і добробітно надали допомогу цим людям, які потребують вкликаюти 103. За словами директора Хмельницького обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Олександра Терещука, отримані 20 автівок розподілили між громадами. Зараз отримали 12 автомобілів, закуплені за кошти НСЗУ, тобто за власні кошти, на суму 29 млн і 9 автівок, закуплені МОЗом, на суму більше 17 млн грн. Було розподілені з попередніх закупок автомобілів, місто зараз в основному забезпечене. Зараз отримали в основному громади, бувші райони, пункти, пункти – це села, де, де слукується наші бригади. За словами Олександра Трищука, зараз в області 99 бригад екстреної медичної допомоги. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.